لو نحن بنعرف انه فينا نحط ال 3900 نعملها 8000 بدون ما تأثر على سعر الصرف، ليش بدك نتأخر؟ <تصفيق> السيول اللي بدها تنزل على السوق منا محصورة فقط بالودائع. What the fuck?